اللي لسه نازل عايز يعدي عدى من عبد الله بقول لحضراتكم هي دي مواقف واحد ضد واحد اللي لسه عبد عنده مشكله وادي هدف اول هدف اول لصالح فريق بترو اتلتيكو قلت لحضراتكم مواقف واحد ضد واحد الشوط الاول قلت الكلام ده مواقف واحد ضد واحد لعبد الله جمعه بيبقى عنده فيها مشكله بالفعل عدى توني من عبد الله جمعه ولعب كره أرضية وبمنتهى السهوله الكره الى داخل الشباك هدف اول لفريق بترو اتليتيكو لتصبح النتيجه واحد لا شيء لسه بدري لسه بدري ويجب ان لا ييأس لاعبي نادي الزمالك ادي الكرة وادي توني ومن خرم ابره عدى توني عبد الله لعيب مميز جدا جدا جدا لكن في المواقف الدفاعيه واحد ضد واحد ما تلاقيهوش وهل الكره تجاوزت خط المرمى ام لا؟ تتلعب الكره العرضيه ولا تجد احد من لاعبي نادي الزمالك الكره لم تتجاوز خط المرمى بالفعل والقرار سليم من حكم اللقاء وهدف اول لبيترو أتلتيكو لتصبح النتيجه واحد لا فرحه فلافيو بهدف التقدم لفريقه. هل تكون الهزيمه التاسعه لنادي الزمالك على ارضه في جميع البطولات الافريقيه؟ ورغم هذا سيكون الزمالك صاحب الرقم القياسي اقل عدد من الهزائم على ارضه في البطولات الافريقيه. عبد الله جمعه يعدي يلعب عرضيه حلوه حط بقى حط بقى واحد للصبر حدود يا زمالك للصبر حدود يا زمالك عبد الله جمعه هو ده عبد الله جمعه هو دي نسخه جروس من الباك الشمال الباك الشمال العصري الباك الشمال اللي بيعدي اللي بيفوت اللي بيلعب عرضيات واخيرا اوباما اخيرا اوباما يسجل هدف التعادل في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع واحد واحد واحد بيترو أتلتكو واحد نادي الزمالك، هدف التعادل يسجله اوباما صناعة المتألق عبدالله جمعة، كل الناس بتغلط يا عبدالله، كل الناس بتغلط، المهم نستفيد من اخطائنا، وعبدالله جمعة أفضل لاعبي نادي الزمالك في هذا اللقاء، يسجل الآن نادي الزمالك بكرة عرضية روعة من قبل اللاعب عبدالله جمعة، ويقابلها اوباما لتصبح النتيجة واحد واحد، طب لسه دقيقة بلسة دقيقه حكم اللقاء يطلق صافره الختام معلنا عن نهايه هذا اللقاء بنتيجه التعادل الايجابي واحد واحد بين الزمالك و بترو اتلتكو الجوله الثالثه من المجموعه الرابعه